عزت قرآن مجید میں نشان فرماتا ہے کہ فض کرو اعلی اللہ کہ پس تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا ذکر کرو اگر تمام روح زمین کی چیزیں رب تعالیٰ کی نعمتوں کا ذکر کریں گے اگر ہم رب تعلیٰ کی نعمتوں کا ذکر کریں گے تو پھر بدلے میں بھی تو کچھ ملے گا تو رب تعالیٰ نے ساتھ ہی فرما دیا کہ اگر تم میری نعمتوں کا ذکر کرو گے تو تم ایسے راستے پہ گامزن ہو جاؤ گے ایسی منزل کے مسافر ہو جاؤ گے جس پر دونوں جہانوں کی کامیابیاں اور کامرانیاں تمہارے قدم چویں گے لاكن تم کہ تم کامیاب ہو جاؤ گے اس جہان میں بھی اس جہان میں تو رب تعالیٰ نے یہاں پر ارشاد فرمایا کہ میری نعمتوں کا ذکر کرو پھر قرآن مجید میں دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا کہ وہ ان تد نعمت اللہ لاطخ ہوگا کہ تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو گننا چاہو شمار کرنا چاہو لا ہوگا تو تم گن نہیں سکتے تم شمار نہیں کر سکتے پھر یہاں پر ایک مسئلہ ایک سوال ذہن میں پیدا ہوتا ہے کہ باری تعالیٰ جب تک کوئی چیز گنی نہ جائے جب تک وہ کاؤنٹ نہ کی جائے شمار نہ ہو سکے تب تک ان کا ذکر کیسے ہوگا مثال کے طور پر اگر ہمارے پاس پیسے ہیں اگر ہمیں پتہ نہیں ہے کہ ہمارے پاس کتنا پیسے ہیں ہم اگلے بندے کو کیا بتائیں گے کہ ہماری جیب میں کتنا پیسے ہیں ہم تو صرف یہ کہیں گے نا کہ پیسے ہیں لیکن یہ تو نہیں نا پتہ کہ کتنا ہے تو ایک آیا مبارکہ میں رب اللہ نے فرمایا کہ میری نعمتوں کا ذکر کرو پھر دوسری آیت میں اشاد فرمایا کہ تم اگر گننا چاہو نا اپنے رب کی نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے ان کو گن نہیں سکتے تو پھر رب تالا کی بارگاہ میں ہم سائل بن کے پہنچے کہ باری تعالیٰ جب کوئی چیز گنی نہیں جا سکتی جب کو کوئی چیز کاؤنٹیبل نہیں ہے تو اس کو ہم مینشن نہیں کر سکتے اس کو ہم بتا نہیں سکتے کہ یہ کتنا ہے اور کیسے ہے تو پھر سوال کھڑا ہوا کہ اباری تعالیٰ پہلے تو ٹائم ٹائم نہیں ہے نا ہمارے پاس پہلے تو ٹائم ہی نہیں ہے ہمارے پاس کہ ہم رب تعلیٰ کی نعمتوں کو گن سکیں کہ اس نے کتنا نعمتوں سے ہمیں نواز رکھا ہے اگر پھر بھی کبھی ٹائم مل جائے اگر موقع مل جائے تو رب تعلیٰ فرماتا ہے کہ تو اپنے رب کی نعمتوں کو نا نہ گن نہیں سکتا تو باری تعالیٰ جب نعمتوں کو گن نہیں سکتے جب ان کا شمار نہیں کر سکتے جب ان کا حصار نہیں کر سکتے جب وہ کاؤنٹیبل ہی نہیں ہے تو باری تعالیٰ ہم ان کا ذکر کیسے کریں باری تعالیٰ ہم ان کو مینشن کیسے کریں گے کہ ہمیں تمہیں اتنا نعمتوں سے نوازا گیا تو پھر جب قرآن و حدیث سے کوئی سوال نہ نہ ملے تو پھر علماء صحابہ کرام عطقیا ان کی بارگاہ میں رجوع کیا جاتا ہے تو پھر جب یہاں پر ہمیں سوال کا جواب نہیں ملا اور ہم پھنس کہ ہم نعمتوں کا ذکر کیسے کریں ادھر حکم ہوا گیا اور ادھر فرمایا گیا کہ نعمتیں گن نہیں سکتے تو پھر یہاں پر ذہن نے کام کیا کہ کوئی ایسی نعمت لائی جائے جو سب نعمتوں سے بڑی نعمت ہو جو سب نعمتوں سے بڑی نعمت ہو اس کو لایا جائے اس کا ذکر کرنے سے رب تعالیٰ کی تمام نعمتوں کا ذکر ہو جائے گا تو پھر بڑی نعمت کیا ہوتی جس کے لیے چھوٹی نعمتوں کو باقی نعمتوں کو بنایا گیا ہوا پانی سردی گرمی موسم کے تغیرات کھانا پینا جاگنا سونا چلنا پھرنا دیکھنا محسوس کرنا یہ سب کس کے لیے بنائی گئی انسان کے لیے تو جتنے بھی نعمتیں ہیں یہ انسان کے لیے بنائی گئی ہے اگر ہمارا وجود نہ ہو تو بھوک کہاں جائے گی اگر ہمارا وجود نہ ہو تو کھانا کدھر جائے گا مطلب ساری نعمتیں انسان کے لیے بنائی گئی تو انسان کا ذکر کریں تو رب تعالیٰ کی تمام نعمتوں کا ذکر ہو جائے گا جواب آیا نہیں اس سے بھی بڑی نعمت اور ہے کہ انسان پیدا ہوا اپنے ماں باپ کے وجود سے اور پیدا کس نے فرمایا رب تعالی نے تو پھر انسان کے وجود سے بڑھ کر کوئی اور وجود ہے انسان کی نعمت سے بڑھ کر کوئی اور بڑی نعمت ہے پھر ایسے چلتے جائے چلتے جائے چلتے جائے کہ ہم پیدا ہوئے اپنے ماں باپ کے جسم سے وہ پیدا ہوئے اپنے ماں باپ کے جسم سے ایسے اباؤ و اجداد چلتے جائے تو یہ بات جا کے ختم ہوتی ہے ابوول بشر سیدنہ آدم علیہ صلاۃ والسلام پر کہ وہ سب سے بڑی نعمت ہے تو جب حضرت سیدنا آدم علیہ صلاۃ والسلام کی ذات پر ہم پہنچے تو سوال پھر کھڑا ہو گیا سوال پھر کھڑا ہو گیا کہ آقا کریم علیہ صلاحت و نے ارشاد فرمایا بلکہ رب تعالیٰ نے بھی فرمایا کہ اگر میں اپنے حبیب کو پیدا نہ فرماتا تو میں آدم کو بھی پیدا نہ فرماتا اگر میرا حبیب اس دنیا میں نہ آنا ہوتا تو میں آدم کو بھی پیدا نہ فرماتا یہاں تک کہ میں اپنا رب ہونا بھی ظاہر نہ کرتا اگر میں اپنے حبیب کو پیدا نہ فرمانا ہوتا تو مطلب حضرت سیدنا نا آدم علیہ صلاحت و سے بھی بڑھ کر کوئی نعمت ہے تو پھر ہمارا جو سوال تھا اس کا جواب یہ تھا کہ سب نعمتوں کا ذکر کرنا ہے تو وہ ایسے کرنا ہے کہ ساری نعمتیں اس کے اندر آ جائیں تو پھر سوال کرتے کرتے جوڑتے جوڑتے سٹیپ بائی سٹیپ آخر کیا ہوا کہ آقا کریم علیہ و سلام کی ذات پر جا کر تمام سوالوں کے جواب کی انتہا ہوگی کہ آقا کریم علیہ و سلام کی ذاتِ برکات جگہ دنیا کی سب سے بڑی نعمت ہے تو رب تعالیٰ نے یہاں پر جو ارشاد فرمایا ہے کہ میری نعمتوں کا ذکر کرو سب سے بڑی نعمت ہے آقا کریم علیہ صلاح سلام کی ذات اب جو بندہ آقا کریم علیہ صلاحت سلام کی ذات کا ذکر کرے گا تو یہ رب تعالیٰ کی تمام نعمتوں کا ذکر کر رہا ہے